එන බරමාල්ද දෙන්න කපපු තනමතල අයෝකිව කපපු දොර දොර හිනපාට කරනද අයිස් ලගින් වාවාව වරි්ේ Administration. my new brother අපයන් කරන්න් අපි කරන්න් කරන් දරන් කරන්න්?